Καλή νεσέραν άρχοντε σανί, αν είναι ορισμό σας Χριστού, τι θέανε γέννηση να πω. Να πω στα αρχοντικά σα, Χριστού γεννάται σήμερα. Έρβη, ε, ε, ε, βι, έρβη, ε, θλέπτη πολλή, οι ουρανία αγάλονται, χέρε. Καίρετα οι φύσεις όλοι, εν το σπηλαιό τυκτέθε. Ενφαν, ενφαντνή των αλόγων, ο ουράνων. και επίτης των όλων, πληθός αγγέλων ψαλούσι. Το δω! το, το δόξα εν και τούτο αξιώνεστη ή των, ή των ποιμένων πίστης εκ της Περσίας έρχονται τρισμά, μα, μεταδόρα στον με τα δώρα τους οδηγεί χωρίς, χωρίς να λείψει η ώρα φτάσαντε στην Ιερουσαλήμ ε, με πόθων που εγεννήτη ο Χριστός Να πάν, να πάν να τον ευρώσει Δια Χριστόν ο Ο Βα, ο Βασίλευση Ρώδης Και γίνε θηριώδης ότι πολλά φοβήθηκε Δία Δία την βασιλεία Μη του την πάρει ο Χριστός Και, χα, και χάσει την αξία Κράζει τους μάγους Και ρότα πού, πού ο Πού Χριστός γεννάτε Εν ξεβρώμε. Όσοι Όσοι γραφει του Τους είπε Και ο και όπου τον ευρώσει, να τον επροσκυνήσω σοι. Να παν, να παν να του υπόσει, Όπω υπάγει και αυτός. Για να, για να τον προσκυνήσει, με δόλων ομίς ο Θεός. Για να, για να τον αφανίσει. Βγαίνουν οι μάγοι τρέχοντε. και τον και τον αστέρα βλέπουν Πώ θεϊκόν κατέβαινε και με, με χαρά προστρέχουν, εντός σπηλαίου έρχονται βρίσκουν, βρίσκουν τη Θεοτόκο που έκραταστας αγκάλας της τόνα, των Αγίων της τόκων, πόνα της τίτων προσκυνούν και εδώ και δώρα του χαρίζουν Σμύρνο και Λιβάνον Θεών Θεόν τον εφημίζουν τον Λιβάνο Την Σμύρνο Ανθρώπων Χρύσσον Χρυσόν, χρυσόν Βασιλέα των Λιβάνων δε ως Θεόν σώλη, σώλη την ατμοσφαίρα αφού τον προσκυνήσαν εύθυν Ευθύς πάλι μισεύουν και τον ηρώδη μελετούν να, πά, να πάνε για να εύρουν πλην άγγελος έξω ουρανού βγαίνει Γενή τους εμποδίζει άλλη να πορευτούν Αυτός, του τους διορίζει και πάλιν άλλος άγγελος τον ναι, το Ιωσή ναι προσπαθάζει σε Αίγυπτο να πορεύει και εκεί και εκεί να ησυχάσει, Ο βασιλεύσμη βλέποντα του μάγου να γυρίσουν. Ισβηθ λέμε πρόσταξε, Παιδι, παιδί να μην αφήσουν όσα παιδεία έβρωση. Δύο, δύο χρόνια και κάτω. Όλα να τα περάσω συνεύθεις Εκείς τα σπαθιά των χιλιάδες δεκατέσσερες Σφάξαν, σφάξαν σε μια ημέρα Θρυνοκλαθμό και οδυρμό Είχε, είχε καφέ μητέρα Και πληρωθή το ρήφεν Πρόφη, πρόφη του Ισαΐου Μετά των άλλων πρόφητων Και του και του Ιερέ μου θρηνοσικούστη εναρμα, ραχύλ, ραχύλ τα τέκνα κλέει, παραμυθήνου κι θέλε, ότι, ότι αυτά ουκ έχει, και τώρα που σα υπόμεν, όλη, όλη τη νύμνοδιαν του Ιησού μας, του Χριστού γένη. Yeah και την εγγύη, και σα σκαλωνιά χτίζομαι, πέσε, πέσετε κοιμηθείτε, με θύσετε, όλοι και φύσικα και να σηκωθείτε, στην εκκλησία τρέξετε με πρόθυμια με βήτε, να ακούσετε με προσοχή όλην όλην όλη την ημεδονή, και με πολλοί την εθή, την εθή Και η <ειθέτε> πολλά.